بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین, کرام. اس سے پہلے ہم نے, سن میں ہم نے بات کی تھی اس کے سلسلے میں ہم مزید آگے بات کریں گے ایک زرعی امداد باہمی جسے کسانوں کا باہمی اتحاد بھی کہا جاتا ہے ایک امدادے باہمی ہے جس میں کسان سر گرمیوں کے مخصوص شوبوں میں اپنے وسائل جمع کرتے ہیں ذرائع کوآپریٹیو کے ایک وسی ٹائپالوجی ذرائع خدمت کوآپریٹیو کے درمیان فرق کرتے ہیں جو انفرادی طور پر کاشکاری کرنے والے اپنے اراکین کو مختلف خدمات فراہم کرتے ہیں اور ذرائع پیداوار वसाइल जमीन पैदावार जमा होते हैं परारा और अरकिन का तौर पर खेती करते हैं अंग्रेजी में जरिए कोपरेटिव को पहले से तयशुदा माना माना आम तौर पर एक जरिए खदमत कोपरेटिव हैदमी दुनिया में अददी एबार से गालिब शक्ल जरिए कोऑपरेटिव की दो बुनियादी अकसाम हैं सप्लाई कोपरेटिव और मार्केटिंग कोप्रेटिव सप्लाई कोप्रेटिव अपने अरकान को जरी पैदावार के लिए अनफिट फराम करती है खाद ईंधन और मिशनरी के खदमत मार्केटिंग कोप्रेटिव किसानों के जरिए फार्म के मनवा फसल और मवेशी की नकल हमल पैकेजिंग तकसीम और मार्केटिंग के लिए कायम किए जाते हैं किसान और کسان ورکنگ کیپٹل اور سرماہکاری دونوں کے لیے فینانسی کے ذریعے کریڈٹ کوپریٹو پر بھی انحصار کرتے ہیں لیکن کچھ معاملات میں زرعی کوآپریٹیو نے انپیٹ پیٹ کی تقسیم اور فصل کے مارکیٹنگ دونوں کو ملایا ہے چھوٹے کسانوں کے پیداواری صلاحیت اور گھریلو آمدنی بڑھانے کے لیے زرعی کوآپریٹیو کے لیے کوآپریٹیو کا استعمال حکومت اور انجی جی کو تربیت اور صلاحیت تاجی کے ذکر اقدامات کو بڑھانے کو بھی کرتے ہیں ہر جگہ بات یہ ہی آ رہی ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں ادھارے قائم کر رہے ہیں پہلے جو بھی کام کرنے والے ملازمین ہیں افسران ہیں ان کی تربیت ہونا لازمی ہے تربیت ہوگی تو جب بھی وہ کام کر سکیں گے اب ہم آپ امداد بہان کی تحریک سے بہت سے ممالک میں شاندار نتائج حاصل کی ہے تھوڑی سفر میں ہوں خاص طور پر ناروے سویڈن ڈنمارک ہالینڈ بلجیم کوآپریٹو پبلک کے نام سے جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ برطانیہ فرانس کے علاوہ سوشلسٹ ملکوں میں اس تحریک کو معاشرتی سماجی ترقی کے لیے اولین دی جاتی ہے اولت ان ملکوں میں خاص طور پر چین جہاں انجمن کہا جاتا ہے۔ نہایت مؤثر طریقے سے عوام کی زندگی کو بہتر بنانے میں ثابت ہوئی ہے۔ امداد باہمی کے اصولوں کفادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جن ممالک میں بھی تحریک کو سوسائٹی کا جزو بنایا گیا ہے انہوں نے بے مثال ترقی کی ہے اور ان کے عوام خوشحال یا مسرت کی زندگی بسر کرتے ہیں امداد باہمی کی تحریک افادیت کے پیش نظر یہ ضروری ہے کہ عوام میں اس کے شعور کو عام کرنے کے لیے ابلاغ عامہ کے تمام ذرائع کو پوری طرح استعمال کیا جائے تحریک کے قائدین اور کارکن جو در حقیقت ایک رپائی فرض انجام دیتے ہیں معاشرے کی تعمیر میں مثالی کردار ادا کرتے ہیں عوام کے بہترین دوست ہیں وہ ملک کی ترقی میں سنگ مل کا درجہ رکھتے ہیں موجودہ دور میں امداد باہمی کا پرچم کو بلند کر کے اپنے معاشرے کو خوشحال اور مضبوط بنا سکتے ہیں کیونکہ امداد باہمی وہ اصول ہے جو انسانی فطرت کے اہم مطابق ایک سائنسی تخلیق ہے اس کے فوائد یہ ہیں اب اس سے آبادی کے لحاظ سے ہم یہ جانیں گے کہ دنیا میں کس ملک میں کتنے امداد باہمی کے انجمن کے ممبر ہیں بلحاد آبادی جرمنی میں ہر چوتھا آدمی انجمنوں کا ممبر ہے آپ اندازہ لگا لیں ملائیشیا میں پچپن لاکھ افراد امداد باہمی انجمنوں کے ممبر ہیں جاپان میں ہر تین خاندان میں سے ایک خاندان امداد باہمی کا ممبر ہے ہندوستان میں دو کروڑ چالیس لاکھ افراد امداد بامی انجمن کے ممبر ہیں جو بہت پہلی تھی وہ ہے اب تو بہت زیادہ ہو گئی پاکستان میں امداد بامی کے کی تعداد بھی کم ہے اور مبران کی تعداد بھی کم ہے یہ ہمارے لیے غور طلب بات ہے اب آئیے انجمن کا اپنے ملک کی معیشت میں اہم کردار سنگاپور کنزیومر امداد بامی کے انجمن سپر مارکیٹ نبے فیصد کاروبار کرتے ہیں جن کا سالانہ ٹربن چار سو پچاس ملین امریکہ میں پینتیس سے زائد انجمنوں کے سالانہ آمدنی ایک بلین ڈالر ہے برطانیہ میں نجی ذرائع آمدرف ایک ٹرانسپورٹ کوپریٹو سوسائٹی ہے جو فراہم کرتی ہے सलवानिया में कोपरेटिव दूध की कुल पैदावार मवेशी की, के। की पर, पर, परवरिश में 60 फीसद गंदम की पैदावार में उनतीस फीसद और टमाटर की पैदावार में अट्ठाईस फीसद है कैनेडा में इमदाद बहामी के अंजुमा अपने मुल्क की कुल पैदावार शुगर जरतालीस फीसदी अंजुमनों के जरिए मार्केट में लाई जाती है उन अंजुमनों के तीन हजार पाँच सौ किसान मालिक हैं है को रोजगार फ्राह्म करने वाली अंजमन उन्हें सौ मिलियन से ज़्यादा अफराद को मुलाजमत रोजगार फराहम किया कनाडा जुगान्डा कोऑपरेटिव अलाइन अलायंस लिमिटेड बल्बा कोऑपरेटिव रूरल एलेक्ट्रिकल लिमिटेड आई सी ए यूरोपीय यूनियन की शिरकत और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस फिलहाल यूरोपीय कमीशन के साथ शराकत दारी को फ़रोग दे रहा है और ताउन का मकसद तर बाहनी को मजबूत करना है तो अब आप देख लीजिए एक सूरत तो यह है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि सिंध में जो एग्रीकल्चर जरुमाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं और इससे पर भी कई साल पहले ये सब बंद चुकी हैं अब सवाल ये है कि हम इनको फाल करने की बात कर रहे हैं तो फाल हम किस तरह से हम کر سکتے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا ہے تو میرا ایک مشورہ آئے اور جناب شاہد احمد صدیقی صاحب سے کہ وہ آگے آئے اور آگے پڑھے اس میں ہم فوری طور پر دو سوسائٹی دو انجمنوں کے بارے میں बात कर सकते हैं लोगों को बता सकते हैं तरबियत भी दे सकते हैं वह है सप्लाई कॉरपोरेशन यानी जो किसान हैं उनकी वो उनको मेम्बर बना लिया जाता है और वो अपना सरवाहे लगाते हैं तो वो जो है एक बड़ा वो बन जाते हैं और उसमें जो है जब फसलों में काश्तारी की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त बीज खाद और यह फराम करते हैं आपको कम कीमत में और और आपके जो ट्रैक्टर हैं वो हैं वो भी आपको फराहम करते हैं आप आसानी से काम करें ये एक वहाँ पर पंजाब में नेशनल कोपरेटिव सप्लाई सोसाइटी बहुत बड़ी है जो पूरे तकरीबन पूरे पंजाब के जो किसान के, हैं उनको ये सहूलतें फराहम करती है और बहुत मजबूत इदारा है तो ये हम छोटे पैमाने पर کر سکتے ہیں مارکیٹنگ سوسائٹی سے مطلب یہ کہ بھائی تیار ہو گئی سب کچھ ہو گیا اب اس کے مارکیٹنگ کیسے کرے تو ایک مارکیٹنگ سوسائٹی بھی بنائی جا جا سکتی ہے وہ جو ہے تمام جن ہیں ان کے جو حملوں رکت عام آمد کا جو اخراجات ہیں وہ برداشت کرتی ہے آپ کا سامان وہاں پہ وہاں پہ پہنچا دیتی ہے منڈی میں اور پھر وہاں پہ وہ خود جو ہے کھڑے رہ کر کے جو اناج ہے जो भी है वो उनको आसान उसमें वो इस तरह से फरत करती हैं कि मुनाफा आपको उसमें मिलता है जी दो ऐसी सोसाइटीज हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं तो इस पर गौर कीजिए और तरबियत दीजिए अपने जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं इंस्पेक्टर हैं सब इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाइए उनको समझाइए बताइए किसान जो गरीब आपके हैं उनको बुलाइए ان سے بات کریں تاکہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو مہنگائی کم ہوگی اور خوشحالی آئے گی امداد باہمی کا بنیادی اصول یہی ہے ایک سب کے لیے اور سب ایک کے لیے اگر اس عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی اور میں خاص طور پہ میری دعا یہی ہے میری کوشش یہی ہے میرے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ عام لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں ان شاء دوسرے موضوع پہ اگلی نشست سے بات کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ